Не вистачає водіїв автобусів. Скільки є вільних вакансій та які гарантії надає підприємство «Електротранс» при працевлаштуванні. Перевезли свій бізнес з Харкова. Де й чому саме в області переселенці знайшли найтихіше місце для життя і бізнесу. Прихистив в своїй хаті та надав тимчасове житло. Як 72-річний пенсіонер з Хмельниччини допомагає переміщеним особам. Коробка-автомат. Ніяких не треба зайвих рухів, все просто, Значить, трогатися, дивіться легенько, він трогається. Робочий день Володимира Смаковуса починається о 6-й ранку. 12-метровий автобус вагою 10 тонн за маршрутом Озерна-Раково водить півроку. Чоловік 26 років працює в електротрансі водієм автобусу, розповідає Володимир. Сьогодні у мене перший графік на маршруті номер 8 почався в 5,50 виїзд на лінію. До 11 години відпрацював.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 Микола Камінний зі Старосинявщини – командир відділення кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону. Старший сержант загинув 22 вересня неподалік села Опотне на Донеччині. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. Микола Камінний народився 21 травня 1977 року в селі Заставці. У 1995 році призваний на військову службу до лав Збройних сил України. З 1997 року по 2022 рік працював столяром у Старосинявській цеху централізованого ремонту. Про дату і час прощання повідомлять згодом. У такі картонні подарункові коробочки кладуть торти, пряники і тістечка. Для кожного святкового боксу є своя листівка і паперова торбинка. Дизайн усього розробляли Олена і Андрія Напрієнки з Харкова. Це наші пакети. Я не знаю, в Україні, мабуть, їх ніхто не виготовляє. По всій Україні наші коробки мандрують, і на говерлі були. Дуже багато на фронт відправляли, пакували також в коробки. Солдатам дуже було приємно, коли від руки діти писали, підписували листівки, і за кордон також вивозили дівчата, і там роздавали і в Польщі. Папір та картон купують Фінляндії та Австрії, бо для випічки сировина має бути якісна, каже Андрій. Олена розповідає, коли Харків Почали бомбардувати, виїхали з рідного міста в невідомість. Куди ж нам їхати? Ми зрозуміли, що ми виїжджати з країни не збираємось, і ми шукали найтихіше місце. І з її слів, так потрапили у селище Чемерівці, про яке, каже, роду не чули. Тихо, в мене діти, я мама. Ми, ми повинні думати про безпеку в першу чергу, все налагодиться, ми поїдемо додому. Тепер подружжя намагається налагодити свій бізнес у селищі. Ми жили і думали, от-от повернемося, от-от повернемося, потім зрозуміло, що це вже затягується і потрібно щось робити. Андрій розповідає, у Харкові мали поліграфічне обладнання та для різання паперу і картону. На жаль, каже, це обладнання перевести не змогли, та на щастя, воно вціліло в місті під постійними ракетними ударами. Так вціліло до так, скажімо, до інформації минулого тижня. Налагодити власну справу на новому місці в воєнний час не просто каже Андрій. Ми виготовляли десь в рік порядка ста тисяч екземплярів різних видів коробок, пакетів, то зараз, звичайно, це впало десь ну, відсотків на 80%. Робництво. За його словами, у громаді їм пішли на зустріч. Нам дали можливість попрацювати, поки ми оформлюємо документ. Заступниця селищного голови Юлія Повар каже, сприяли підприємці не тільки з оформленням документів, а й з орендою приміщення і житла, та, каже, намагаються допомагати усім переселенцям. З початку воєнного стану у нас було в громаді понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні їх нараховується 1100. Найбільше проживає в приватному секторі. Якщо чуємо, що є вакансії, сприяємо в працевлаштуванні. За її словами, випадок переміщення бізнесу в Чемерівці наразі лише один. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Окопні печі та свічки на передову передають волонтери Хмельницького обласного благодійного фонду Добриня. Про це Суспільному розповів президент фонду Михайло Худзик. За його словами, у військовослужбовців через похолодання виникла потреба в обігріві. Наші волонтери, дівчата. Яна і Анна проявили ініціативу таку от, і самі самостійно це розпочали. Ми підключилися, назбирали ми воск і парафін, і дівчата з паперу з ящиків накрутили, вмістили сюди накручений папір і фітіля сюди зробили. І така окопна свічка може горіти до 4 годин. До 4 годин, на якій можна приготувати, полум'я не гасне при вітрю, Воно зберігається, зберігає горіння і можна чи розігріти, чи просто навіть зігрітися в холодну погоду. Для цих свічок, каже Михайло Кудзик, використовують консервні банки різного розміру. Це на півтора години роботи оця дана свічка маленька з котячого корму, якщо ви бачите. Хто має котиків, всі нам приносять такі такі баночки. У руках Михайла Худзика туристична піч для приготування їжі з допомогою газових балонів. Президент благодійного фонду каже, наразі такі використовуються на передовій. Ось такі газові балони, які під'єднуються у цьому місці, і цього балона вистачає на дві години безперервної роботи. Тобто можна приготувати їжу. Ми їх з лютого місяця передали, ну, щоб не збрехатись, більше 50 штук. Тут полум'я, тут ставиться чайник або кастрюля і можна готувати їжу для невеликої кількості людей. Так розповідає про ще один вид печі турбопіч Михайло Худзик. Це йде труба від 100 мм і більше, відповідно до запитів, які потрібні, і вона використовується сюди дрова або щепки вкладаються, і тут можна готувати їжу на тих умовах, в окопних умовах. Саме таких печей ми передали вже більше 30 штук. Є такий зварювальник Юрій, він на благодійній основі передав нам ці 30 печей, які ми передали зразу вже, це от єдина залишилась у нас для зразка, решта всі печі вже працюють на передовій. Михайло Гудзе каже, нині у волонтерів проблема з металом для виготовлення таких турбопечей. Зараз стало питання в тому, що метал, який є на вторчерметі, закінчився, і потрібно зараз безпосередньо купувати той метал, який новий, а це зовсім інша ціна, відповідно, потрібно більше коштів для того, щоб виготовити отаку піч. Тому прохання донатити на наш фонд, де є наші реквізити, щоб ми змогли закупити даний метал, щоб безкоштовно виготовляти такі печі для передової. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. А це наш Васильович, який да. нас приютив. Оксана Переселенка з Маріуполя знайомить нас з чоловіком, який прихистив її родину. Олексій Васильович Умнов – мешканець села Збриж, що на Хмельниччині. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пенсіонер прихистив у себе 12 переселенців-маріупольців. Каже, не міг вчинити інакше, бо Маріуполь йому не чужий. 21 рік я тут, а 30 років у Маріуполі. Прихистив я, тому що вони мені близькі. Як казати, навіть по дружбі, тому що Настя – це невістка мого друга, а його син Антон дзвонить буквально перед вторгненням, каже, Васильович, приймите мене з сім'єю чи ні, тому що мені нема куди. Я кажу, ну звичайно, ти ж син мого друга, тут мови не може бути. Олексій Васильович розповідає, протягом трьох місяців до села приїхали ще переселенці з Маріуполя. Для кожного знайшовся куточок прихисту. Господар розселив їх у двох хатах – своїй та синовій, який наразі служить у ЗСУ. Так от, тіснюсь, от велику хату, як кажуть, на світлицю дав їм, а сам в, кімнаті, сам в одній кімнаті, та теж мого сина хата то теж вони там у двох кімнатах розташувалися, Отак так 12 чоловік, зараз на даний час 9, так 9 нас залишилося, Три, ну та сім'я виїхала в Італію. Ми зараз мешкаємо з дівчатами, тут у нас як спальня, а це наша кішка, яка приїхала з Маріуполя. Маріупольська родина тато, мама, дві доньки, онук, бабуся та кицька Мася під обстрілами тікали з рідного міста. Російські війська знищили усе, що в них було. Окупанти вбили молодшого зятя, який служив в Азові. Старший зять наразі захищає Україну, розповідає мама Оксана. Бувають ну, хвилини такі, коли хочеться, обратно. Тут нам всім не вистачає. От і вдома того, що, що у нас там того життя, що залишилась там, робота, друзі, і все своє там було. Донька Валерія – вдова захисника України. Розповідає, за чотири місяці життя в селі завдяки селянам та господарю Олексію Васильовичу вони поновили свою українську мову. Взагалі, все своє життя ми розмовляли російською мовою. Я для себе вирішила, що після окупації Маріуполя мовою расистів я ну, розмовляти не, ну, не хочу, не можу. Тому що Маріуполь і ця війна забрали життя мого чоловіка. Вже тут у нас от почалося якесь відновлення взагалі, ну, і життя, і мови, і розуміння, що ну, це для нас значить все. Що трапилося в Маріуполі і в країні коїться. Наразі родина придбала покинуту хату у збережі за допомогою волонтерів та громади роблять ремонт та планують до Нового року перебратися туди і почати життя з нуля, розповідає донька Анастасія, аби тільки дочекатися перемоги та рідних з війни. Господи, Ісуса Христа, Сину Божий, ти коли ходив по землі, ти благословив страви своїм учням. Благослови, очисти, ось ти поживо, яку сьогодні ти да нам. І дай прийняти на здоров'я з радістю, і простою серця во ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амінь. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.